Příprava koupaliště klošné do finále. V sobotu 1. června v 9 hodin ráno budeme zahajovat desátou letní sezonu. Dneska je čtvrtek, děláme finální čištění jak bazénu, tak okolí bazénu a dneska jsme zapínali vyřívání bazénu, takže bazény budou vyříjáty minimálně na 26 stupňů Celsia v sobotu.